A na střední se mě nejradši tělocvik, zeměpis a matematiku. Tak na střední jsem měl asi vlastně tělocvik a historii a zeměpis. Na základce jsem na měla nejraději češtinu, tělocvik, výtvarnou výchovu. A to je asi všechno. Já jsem měla ráda zeměpis a matematiku. A mě bavil dějepis. Na střední škole jsem měl nejradši tělocvik a zeměpis.